السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع عمارة ومدخل واتنين واثنين أسانسير دور التاني شقة مساحة 120 متر بدأ أول ما بنخش هنا متفرع من شارع شهاب موقع مميز عندنا هنا المطبخ شفناه أول حاجة بعد كده ريسيبشن شقة هوت المساحات الصغيرة التفاصيل كلها كامله والسير هتلاقوهم اسفل الفيديو عندنا هنا بقية الريسبشن الريسبشن مستويين بعد كده بنخش لطرقة التوزيع بالله عندنا هنا الحمام اللي بيخدم الغرفتين بعد كده بنطلع نخش الغرفه الاولانيه الارضيات كلها معموله باركيه بعد كده بنخش الغرفه الثانيه